תריש mm -hmm. והמעשה הדורה שהסתון עליו בסמוך, קרוב אלינו במרות קרוב עד כאלו היום היה בירושלים, יוסף בן שירון שמון בן שירון היה שופט בית משפט השלו אולי היה שופט בית המשפט המחוזי אפשר אף כי היה שופט בית המשפט האלו והאיש טעם בישר, שופט משפט צדק וחסד מקובל על רו וחב, ואדם מכובד בקרימתו יום אחד שבורה אין כי אותו שופט נתן במון להטיית משפט ואומנם בעקבות תזונה נחלה המשטרה חוקרת וגובה הודמות בינתי ואולם שעוד כישאר החקירו במשטרה כל אשר ראה בחקירה מצא ידרכו על עיתון פלוני היה זה כמסתבר איש משטרה כלבוני שאמר לבוא חשבות עם השופט וכך ידע כתב על עיתון מדי יון ביומו ידע הוא פרסל בקוראב דברים שהתרחשו בחקירה מרבות דוכן מודעת האם של עדיק מפלימי הטירה היתה אקטנטיבית. יש מושג של השופת יתגלג או במשימה אחרת. ביציק של לשורה שרובחי רחמים אז דיי קרה גיור הקורים בוש מארח קנאביררבים. ופסאק בלחץ ובידא משפח ואני שטג'ה במונח רופ שמותיהם. רק לед חשך חרי לא צדני בדוקה. רחוב יש קריית פדא בפיחת אפרילו. ואני ומה קרה בינתיו ובצפר שבו למדו, והרי כל אחד ידע זאת בעצמו. כך נמשכו הדברים והתכו כבחצית השנה, לאחר כבחצית השנה למדו קורא העיתון לדעת על סיום החקירה ועל הפלצת המשטרה להעמיד את השופט ודין בעבירה של קטנה המשטחת. ההדיעה באה באה הראשית של העיתון, והשוות התכווץ נחלב. עבר כחודש ילווי נוסף, היועז המשפטי לממשלה החליט לאחר תביעות הודעות תוספות כי הקובלנה על השופט לא הולדת שקרות כי העדים שמסרו הודעות אפלינות עדי שקר היו וכי השופט נקי בכל רווח נהר היועץ המשפטי והוגיע על כך לשופט ולפשטרה וגם להיתנות בצורה הודעה מפורקת ואיזה פתן, אותו עיתון שתרסן כל העת השופט נהיה בפתע דור העיתון קינה עצמו לנושאים אחרים שעל סדר היו ושמו של השופט לא עוד עליו הכרסוגים השופט פיקש עודם מן העיתון כי יפרסם את ההחלטה ואף כי עושה ללדיעה שמץ עם תצלות אך העיתון אף לא טרח לאשר בגללת המכתר מה הרע לאותו השופט מספר בהתאבות אחרת? להזכיר אכזור שלאחר מספר חודשים צריך לנו רבוד על כבוד האדם. מהדברים האלו החוכי יסוד כבוד האדם, וזה אוטור חוכ שيشין כבוד האדם במעלות של מנה. וכבודות של השופת בנים שירון, כי זה זה שיבחן לנו והיה כן היה. הקדש ואני יסוד האדם, וחרותו, של השופט יסוד מה בחוק היסוד להשמיעינו, כלא ידענו? היום היה בירושלים שופת יוסף בין שמעון שמוע